هل يجوز أن يقال للمنافق أنت كافر مثلا أو أنه كافر؟ إذا إيه عرفت أنه كافر، إذا إيه؟ عرفته كافر. المنافقون كفار. وهو في إن عشان عشان. المنافقين في الدنيا كلها نصير سبحان الله تعالى. هم منافقون ذلك بأنهم قاموا ثم كفروا فطبع على قلوبهم إذا عرفت أنه يكذب الله ورسوله وأنه يسب الله ورسوله إذا عرفت منه هذا تقول له أنت كاذب يعني وتنكر عليه. أما مجرد أن أحدث الوعد أو خال الأمانة ما يكون بهذا كافر يكون عاصيا يعني. يكون في نوع النساء طيب أما إذا عرفت أن عندك عنده نفاقاً أكبر وتكذيب الله أو تكذيب رسوله أو سب الله أو سب رسوله أو إنكار الجنة أو إنكار النار أو ما أشبه ذلك من يعني أنواع التكذيب إذا عرفت هذا منه وسمعت هذا منه بالنص وتقول أنك بهذا تكون كافر لعله يكذب على رجل